Bomba din condamnarea lui Dan Voiculescu. Traian Besescu, au venit covesii cu coldaim, i-au spus, îl lume cu fulgi cu tot, cheme judectoarele. Video. Sebastian Ghi a o conversa a avut cu Traian Besescu despre modul în care a fost condamnat, la 10 ani de închisoare, Dan Voiculescu. Fostul preedintei ar fi relatat lui Ghicum Laura Codroacovezii și Florian Coldea s-au dus la Cotrocenii, au spus ce fondatorul trustului intact urmează să fie condamnat. Am sugerat de multe ori, dar nu dacă Traian Besescu a comandat executarea lui Voiculescu și Antena 3. Sau alii din ambasade, care ai văzut cât de deranja și sunt de presa independent din România. Traian Vesescu spune, eu nu m-am opus. Au venit covesii cu coldai mi-au spus, îl lume cu fulgii cu tot, cheme judectoarele. I, chiar întreba, eu ce era să fac? Se spun, opriv, nu e bine, dai presa peste cap, era e o chestiune personală contra trustului. Mi-a spus ce s-a gândit, ce poate e toxicoa a putere mare mediatic în societate, îi deranja pe cei din ambasade. A spus ce a mers cu valul, în ce nu s-a opus. Chiar dacă ar fi trebuit să treacă peste orice chestiune personal, în calitate de preedinte ale României, nu poți lăsa procuraturile să ia jurnalii din sedi, să le închid gura, să-i lase fere bani, să-i aresteze, ce atunci nu mai e tip i aia nu mai ar. Foarte multe au fost ilegale la procesul lui Dan Voiculescu. Dacă au schimbat un judecător, dacă au presat, dacă au forat un martor, dacă au pus răjudiciu mare ca să stea 10 ani la pus sub liniere se nu îl poate leti. Procurorii nu mai au minte, nu mai au noim, nu mai au mesuri. L-au ars pe subliniere o pe Voiculescu, a sublinierea cum zicea portocal. a spus Sebastian Ghim.